היום באנו ככה לנסות מה אנשים חושבים פה יש איזה רעיונות בשביל לנגעת לשפשקיתו ככלס אליהם את ההצעה שלך את ההצעה של החוספי שחיתויות, למערכת בלתיים, בלתיים, בגיל החמאסו נפילות, מחמס למצבים שליצבייהו אלא הראשם התחילים להעושים הצעות, המסע של חוספי שחיתויות בואו זה אחרי יש מלא חבריו שלנו שהגיעו רגע אני עושה את זה מה את אומרת? על ההפגנות פה למה? הוא מגד מידור השפיטות הוא מגד מידור רגע מה אמרת עכשיו תסבירי מה אמרתי מה? שכולם צורקים ביבי הביתם בלי לפתור את הבעיות המהותיות שהביאו את ביבי למקום שהוא נצא בו כי הבא שיעלה אז מה את מה צריך לעשות? הוא מגיע חוקית חוקים, חוקים, חוקים, אתה נגיד לך מה חוקים, מדבר את החוקים, זה <zzikes> mm -hmm. <horizontallybecause> <Rock>, so no שקיפות, הצהר התאום, כל נבחר ציבור, אתה רוצה להיות נבחר אתה מוכשר, אתה רוצה להציג מעומדות יש את חוק השקיפות שאלינו למערכת בוא, תן לנו הצהר כל שנה תגיד יש ארבע דירות, חמש דירות, 20 נגרשים, שמולים מה עושים בשביל להגיע את השחיתות? מה עושים? כל אחד, כשהיה מושחת רק בהתחלה, מיד לכלת כשמנדלבי בעיקר מפחיד אותנו עם הדחייה אם אז לא את החקירות על משהו אחר לא, זה אני יש לי כמה קודם כל, הקבלת תקופת כהונה יש את זה במערכת כבר, תצביע על זה הדבר השני זה הפרדת, ה, אה, הפרדת ה, התפקיד של מנדים בליט תפקיד של השניים, כי זה לא עובד ככה, זה ניקוד אינטרסי אה, הדבר השלישי, ברגע שיש חושדוס אפשר לשם שלה לעמוד לחקירה, יטפל בעניינים האישים שלו, פליליים שלו ואחרי זה שיח זה הרבה אנחנו מכינים אתרים. כולם מכינים הפגנות, אנחנו מכינים מערכות. מערכות שיעזרו לנהל את המדינה שצריך, בשיתוף לאזרח בשלטון. חוכמת ההמון לראש הכנסת. מה היא תעושה בשביל למגיר השחיתות מבחינת חקיקה? קדנציה יש את זה, כבר דיברנו על זה. כן. תיכנסו תגידי, מה היא תעושה השחיתות? מה היה ביבי, מה היית עושה אחרי זה? בחתבה של עיתון, בשיטה, עושה כן, אבל נגיד, אם היית רוצה מראש של התכננת לא רוצה לחכות שביבי ייפול ואז שיהיה בלגן ולא יודע מה קורה שיטה חדשה, שיטה חדשה, להחליף את רוצה להגיד מה היית עושה בשביל להגיע השחיתות? מה הייתי עושה? בשביל חקיקה, רעיון, שמה לשנות? לשנות, כל הזו, אתם 120 חברת נצת שייכו אותם נוגמדה ולחוב העדה. לא מצפיק. ואז איך הם יעבדו? מה? לא צריכים לעבוד, הם נחשו מצפיק. יש להם בזרבה. שלחו לכל המתנוע הדמוקרטית ישירה מהעם הצעיר שרוצה צדק. אופה. זאת אנא. זה מה זה? זה שיוביל את כל מי שרוצה 100 בית להצביע ולציע את הצעה הכי טובה איך לעשות השחיתות בארץ ויתה לכולם לראות את ההצעות ולהגיד מה הכי טוב זה בשביל שרוצה להכניס את המערכת שלנו למפחח עכשיו באופן פתח לקמרה שרוצה להכניס את המערכת לכל העם לכל הציבור לחבסו את תוכנית למיגור השחיתות או כל העם את רוצה דמוקרטיה ישירה Uh, ותוכלו להגיע בעצם למערכת שבה אתם יכולים להוסיף הצעות באמת איך לטפל בשחידות עוצמה uh, יש שם הצעות כמו להפגיד התפקיד של היועל, אורץ המשפטי לשניים איך לטפל ברגולטורים uh, מה לעשות uh, ברמה של מורשאים, של חברי כסף מורשאים ואנחנו מחפשים שם הצעות נוספות שיעלו חשניהם את השחידות